Her skal vi se på tekstbrytning av bilder i forhold til tekst. Jeg har satt inn noen bilder og skal vise deg noen eksempler. Aller først jeg klikker på bilde og da får jeg fram dette ikonet som er ikonet for tekstbrytning. Det får jeg enten fram her ved bilde eller så går jeg opp på skillekortet på toppen som heter bildeformat og så går jeg bort her på dette valget som heter bryt tekst. Okei, kan jag få någon förhandsvisningar av hurdan texten brytes i förhåll til de olika valga? Okej, okay, la oss titta på det. Jag går in här och så trycker jag här och så går jag för exempel in och väljer detta valget som heter fyrkant. Trycker jag på det så får jeg teksten ved av bildet. Jeg kan selvfølgelig flytte bilde rundt og få forskjellige brytninger. Det er ikke noe lurt å sette bilde på midten og ha tekst på begge sider, for da leses linja i sin helhet bortover. Så klar anbefaling fra meg, plassere bildet sånn at den ligger enten til høyre eller venstre for teksten. Det neste alternativet vi skal titte på, hvis jeg klikker på denne her, det er det som heter TETT, og det forutsetter jo da at du har et sånt variabelt bilde som jeg har, som ikke nødvendigvis har rette kanter. Jeg går på ikonet igjen, og så velger jeg den funksjonen som heter TETT. Som vi ser nå, så legger teksten seg litt forskjellig i forhold til hvor bildet er. Det er litt viktig at man ikke gir muligheten, sånn som du ser nå, at teksten kommer till vänster får ikonen. Detta här är ikke nog god lösning i förhållande till placering. Så hvis du ska ha tät så kommer gott att göra det, men pass på når du drar runt här att du ikke får någon text som kommer på bägge sidor av bilden här också. Vi ska också titta på andra alternativer och da går jag in här och så väljer jag detta här som etten Foran tekst, da blir teksten liggende foran, og det er også veldig lurt nødvendigvis, av og til kanskje du vil ha det, men da kan du ikke lese teksten. Et annet alternativ er det som heter ettertekst. Da blir bildet liggende etter teksten. Jeg angrer meg i dette tilfellet for det som kan være lurt i forhold til hvis du skal legge et bilde etter teksten, der er du går her på bildeformat og så velger du dette valget som heter gjennomsiktighet og her ser du at her kan du gjøre en mer uskarp og det passer seg mye bedre hvis du velger å legge teksten etter i bakgrunnen i forhold til teksten. Hvis du ønsker å forandre på bildet er det et godt tips er at du må gå og så klikke et enter slik at du faktisk får et opprom slik at du kan trykke på bildet igjen hvis du vil gjøre en forandring.